Наталія Щерпина займається фотомистецтвом більше десяти років. Каже, це її перша виставка за час повномасштабної війни. Мета – привернути увагу до теми домашнього насилля та проблеми пасивності в його протидії. Тут представлено 30 робіт і ще інсталяції, це кліжко, як на якому в'януть нарциси, без допомоги в'януть і жінки і ламається їх життя. І ще одна інсталяція з сорочками. В експозиції фотографії зроблені в період з 2019 по 2023 роки, каже авторка. «Мої моделі – це звичайні дівчата, але вони з позицією, і вони були з Франції, з Португалії, і з України. Насправді фотографії – не жертв насилля, але жінки, вони, ми ділилися з історіями, вони відповідали на питання, і саме такі стани, коли ви прочитаєте ці історії, просто відчуєте емпатію, і вони в таким стані, я їх фотографувала». За основу взяті реальні історії, каже організаторка виставки Ольга Криницька. Наші проекти підставлено 8 історій чоловіка і 7 жінок, які зазнали домашнього насильства в дитинстві, в юнацтві, в зрілому віці. І вони щиро і відверто діляться з нами своїми емоціями, своїми почуттями, для того, щоб ми застережили нас. На заході також були присутні волонтери Центру соціально-психологічної допомоги, яких запросила авторка, аби присутні могли за потреби звернутися до них за консультаціями. Такі саме заходи, вони висвітлюють, що гендерно-зумовлене насильство є і його не потрібно соромитися. Бо саме головні емоції, які заважають звертатися більше з цим, це страх і сором. Але саме головне, коли Учимо свій сором ці бар'єри зникають. Вже були були запитання, були консультації. Хочу сказати, що на жаль, дзвінки постійно. Після презентації відвідувачі змогли прослухати виступи миколаївських музикантів. На захід прийшло більше 70 людей. Виставка в ДОФІ триватиме до 9 травня. Далі експозицію планують перенести в Миколаївський академічний художній драматичний театр. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.